Jag som lärare behöver sätta upp ett online-seminarium i just den här kursen. Så då går jag in i den och klickar på kursmenyn Zoom. Där klickar jag sedan på Schedule a new meeting. Och som ämne för online-mötet så plockar den automatiskt namnet på kursen. Jag vill ändra det till Zoom online-möte-seminarium 1. Om jag vill kan jag... Ta med ytterligare en förklaring. Sen är det väldigt bra att välja datum och tid för när mötet ska börja. För det är nämligen så att det kommer automatiskt in i studenternas kalendrar. Och när jag har gjort det så kan jag klicka på Save. Inget av de andra behöver du fylla i. Därefter får du en länk till mötesrummet. Den kan du ta och kopiera. Och sen så rekommenderar jag dig att gå in i meddelanden och skriva ett nytt kursmeddelande om att mötet kommer att ske. Och sen är det ju bara att skriva lite instruktioner och sen klistrar jag in länken för det är det viktigaste. Redan när jag initierat mötet så går det också ut ett personligt meddelande från mig till alla i kursen. Det kan jag se genom att jag klickar på inkorg och gå och filtrera till skickade meddelanden. Då ser jag här att Canvas har själv skickat ut ett, ett meddelande till alla om och där ingår också länken till online mötet.